میں سب سے بڑا, بڑا, بڑا چھری مارتا اپنے استاد اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو چارا بڑا زور لگا رہا تھا ان کی ہو, تیرا نوٹ کر دے پہ سب تو دوسرا بڑا مسئلہ نفس کو اگر کریکٹ اور تحریک دنیا بھی امور اصول وہی دین کے جو کلیات اور اصول ہیں وہ ہر جگہ لوگ نیک ہوتے ہیں نفس ان کا ٹھیک ہو جاتا سلم سے پوچھا میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں رمضان میں نے کہا ایک ہیڈ ہی بندے بھی دو انسان ہی ہیں. فتوے میں، فتوے دو مختلف. تو وہ جو ہر بندے کی جو انفراد جو منفرد ہے فتویٰ اس لیے تو کبھی فتوا ہی تو مشکل ترین کام کلّی خطاب کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے وہ ہلکے لوگ ہی کرتے ہیں تو یہ اصول پکے ہونے چاہیے زندگی کے کیسے کرنا اور مطلب یہاں پر کیا بنتا کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں ایک کھول رہا میرا کورس ہے میں پڑھاتا ہوں اگلے مینو بڑا کہتے ہیں نا آپ رابس کیوں نہیں پڑھاتے ہم کہتے ہیں جب رابنس پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو ایک پیو آیا سی پوری دنیا کو سکھا کے چلا گیا شیخ صاحب قرآن کی آیت نہیں کوٹ کرو تک میں لوگ ہمارے مقابلے کے اندر بھی کچھ تقریریں آ رہی ہیں انہوں نے بھی نصوص پڑھنی پڑھنے کی لوٹ پی گئی ہوگی ٹھیک ہے نا ہم نے تو کہا تھا ہمارے قتل کے رواج بھی اگر قرآن سنت کا یاد ہے کیا ہی بات ہے قرآن اللہ تو یہ اصول علم کیسے کیسے گ... क... کیا کی... مسلے سمجھنا न... کو سمجھنا مسئلہ ہے کیا یہ بڑا جیسے یہ آ گیا تو تسکیئر اب پھر سنبھالنا شروع ہو جائیں گے ہاں ایسے نہیں کرنا ہر قسم کا دشمن کولو سلامہ والا نہیں ہوتا بھائی جان جانا ہر نسل یہ ہر دشمنی اور دعوت ایسی نہیں ہوتی جس کو سلام کر کے نکل جائے آ جائیں وہاں علت رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اسے لڑنے کے اصول نہیں آتے وہ جہل ہے تو دشمنیاں بھی وہی لی جاتی ہیں لڑائیاں بھی وہ ہوتی ہیں اسے کچھ سیکھا جائے اور اپنے سے بڑے پٹے سے لڑا جاتا ہے ہمیشہ نہ اپنے برابر والے سے نہ اپنے چھوٹے سے ورنہ وہ لے جائے گا آپ کا سب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ٹکرے جو فضول میں آ گیا بڑھ کے مار دیے جو دوست بھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تو ایسے جو جاہلانہ قسم کا جو اٹیک ہوگا نا زندگی میں جو ہوگا ہر کسی وہ زندگی کیا جس پہ تنقید کے بھاونا کرم کیا ان ان الجے گا تو تحریک ہو جائے گی، یہ یہ سفر اس کمال تک پہنچ نہیں ماشاءاللہ جو یہ, شدادے دیکھیں، یہ بھی بڑا سفر ہے آگے بڑا سفر یہ تو پہلی سٹیج پوری ہو گئی ماشاءاللہ مگر کندن بننے کے لیے بڑی کاٹ نے کاٹ کی ادارے نے بھی بچوں نے ایک کچھ محل میں خاموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں جو وہ جذباتیت اٹھی بھی ہے نا، یوں کر کے ٹھنڈا کریں اسے. مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی دینی پڑتی ہے ذرا اس ٹائم ٹائپ کی اتنی پرسنٹ کی پکی دینی پڑتی ہے ٹھنڈا نہیں ہونا ہے مومن ساد نہیں ہوتا سمجھدار ہوتا ظالم بھی نہیں ہوتی مگر پتا ہے کہ ایسے نہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن تو اگر اس کو پتا ہی नहीं है کیسے تونا یہ تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان سے کچھ لوگ آٹھ سال سے تکرارا ایک چیز کر رہے ہیں اگرچہ ماں تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت تھی تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا اگر میرے میرا گھر میری زندگی مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا جب میں آیا اس طرح مجھے تو ان مدرسوں نے پالا شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے مولانا تیک اللہ صاحب بیٹھے ہیں میرے استاد بیٹھے ہیں لکھوی صاحب کراچی کراچی میں ہیں ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے ہی سنبھالا تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں لیکن یہ بھی تمیز اور ادب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ کتنے سال خاموش رہیں گے ہمیں پتا ہے بزرگوں دو ہزار دس میں ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرل ایجوکیشن سسٹم نہیں بنایا ہے نا درس نظامی کا جو آٹھ سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے میں اپنے بارہ سال کا درس نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تخفیف کر کے پڑھایا میں آج اللہ اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کورس صاحب آگے پیچھے شارٹ کر لیں بڑا کر لیں جو آٹھ سال کی کارڈ تیار کرتی ہے،, وہ مشکل ہے لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بکا رہ جاتا تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف ماڈل بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہیں اور یہ کبھی بھی وہ